הדיסק כתב לנו את הדבר רבה. אני צריך את אسرתכם. לפני כחצי שנה פתחתי חשבון מוקר, ולא צייתי בשר מוש. לכן היום אני לא מצליח להחבר להם. מה علي לעשות? למה ידועה עניתי? אמזון לא מרשים פתיחת שדה חשבונות מוקר. תודא מוש. דיסק, כן, אמזון לא מרשים פתיחת שדה חשבונות מוקר. תודא מה תלי לתהן התצמי? אמזון כן מרשים تمام לפתוח אחד חשבון מוקר. אני לא מאמין שביקשת מהם לפתוח שתי חשבונות מוכרים ולכן הם לא מאפשרים לך להיכנס. זה אומר שהם פסלו לך את החשבון, אני מאמין. מה שכן, אני תמיד מצליח מציא לייצר איזה דיל ושיח פתוח עם אמזון, לפנות להלפ, לתמיכה. כשאתה נכנס לסלר סנטרל, יש לך מתחת הלפ, תלחץ עליו, תתאר להם את שלך. ואם באמת אתה עמדת בהתאם לתקנים ובהתאם אני כנראה יפתחו לך אותו וזה משהו של שחזור